الموضوع عندي متعلق بالحرية بالبحث دائماً على إني أكون على تواصل أكتر مع نفسي بعيد بقى عن زحمة المدن وزحمة الروتين اليومي أصعب اللحظات عندي هي لما ببطل ألاقي نفسي وأنا جوه مدينة مزدحمة ببطل أكون قادرة أسمع نفسي كويس أو إني أتواصل مع نفسي بشكل جيد أو إني أفكر حتى بعمق أو إني أستكشف شيء جديد أو يبطل عندي فضول أو أبطل أسأل لما بتكون كل تعبيراتي ومشاعري وأفكاري دايماً متأثرة بالناس حواليا وقتها من السهل جداً إن أنا احس أني ضايعة أو أني أنسى نفسي لذلك أنا بعشق جداً فكرة إنه أترك كل شيء وبس أروح للطبيعة فكرة إنك تقضي ساعتين في الطبيعة لا تقارن أبداً بفكرة إنك تقضي ساعتين في مدينة مزدحمة أو دايماً متواجد مع أشخاص كتير حواليك التواجد في الطبيعه بالنسبه لي بيصنع معجزات انت بتفضل ان انت تقضي وقتك فين